من السماء, من, السماء من, السماء من السماء فجأة نظري اتعمى إيه اتعمى إيه قلبي بيها اكتفى اكتفى لهيب ناري وينطفى انطفى إيه ياخي سمحة شديدة مرتاح راكب If I اللي ده وعد زيه ورغمي سامحك الرضا يا بيت بلدي البيت يغم ملة سامحك الرضا مكفلة برية نازلة من السماء كنت عكا حلوة وسورة